Základní škola a mateřská škola Števcova v Hradci Králové je klasická základní škola poskytující dětem úplné základní vzdělání. Její žáci s úspěchem vstupují na střední školy. My jsme v Hradci poměrně jedna z těch větších škol, máme pod sebou i mateřskou školu, velkou školní kuchyni, kde vyvážíme i obědy a samozřejmě máme velké množství žáků napřímo na základní škole, kde je asi v současné době 760 dětí. Zkušený pedagogický sbor využívá při výjuce moderní metody práce, multimediální výuku a projektové vyučování, samozřejmostí jsou i interaktivní tabule ve všech třídách. Pro výuku jsou k dispozici nově a kompletně vybavené počítačové učebny. Na druhém stupni žáci využívají pracovny chemie, fyziky, hudební výchovy, dílny a také kuchyňku na pracovní činnosti. Základní škola Števcova se zaměřuje na sport a sportovní aktivity. V některých ročnících má dokonce rozšířenou výuku tělesné výchovy. Přímo v areálu školy je kromě moderní tělocvičny a posilovny také krytý bazén a hřiště s umělým povrchem. Zaměření na sport se prolíná i do volnočasových aktivit. Jak jste dobře zmínila, tak, tak je to provázáno ten sport celou naší školou, takže i v těch volnočasových aktivitách hodně máme sportovních činností a to je třeba florbal, basketbal, atletika pro ty nejmenší žáky. A pramení to i z toho, že tady máme odborníky na tyto sporty a samozřejmě i to sportovní zázemí, které Velmi dobré, i když jsme potřebovali ještě jeden krytý prostor na tu zimní přípravu, takže v tomhle jednáme se zřizovatelem. Základní škola Števcova disponuje krytým bazénem, což je u základní školy spíše výjimečnou záležitostí. Jsme jedna ze dvou škol v Hradci, kteří mají bazén, a v současné době je vlastně plavání povinné na základních školách, takže my tu povinnost plníme ještě nad rámec, té naší minimální povinnosti a chodíme plavat v rámci tělesné výchovy až do. Letošní rok bude pro základní školu Števcova neobvyklý i v tom, že 23. září 2023 oslaví 50 let existence. Na tento den chystá škola oslavu. Budova se otevře nejen současným pedagogům a žákům, ale i těm, kteří tady kdysi studovali nebo učili. Budeme mít připravený bohatý program, bude tady vystoupení našich současných žáků, minulých žáků, určitě pozveme i zástupce zřizovatele, takže ještě jednou, pokud máte čas, tak určitě přijďte se podívat. Kolektiv učitelů a zaměstnanců školy se neustále snaží všem dětem zpříjemnit jejich pobyt ve škole. To, že se jedná o školu velmi oblíbenou, dokazuje i fakt, že škola je početně zcela zaplněná a například v loňském roce se pro plný stav někteří prvňáčci museli odmítnout. Vize školy do nadcházejících let jsou jasné. Škola chce výhledově ještě zvýšit kredit, reagovat na současné potřeby, zavádět nové IT metody do výuky a posouvat vědomosti dál v souladu s představami Ministerstva školství České republiky.